Виникла ідея після того, як не змогли забрати хлопців, дуже довго шукали автомобіль, на якому можемо їх евакуювати. І поки ми його шукали, хлопців, на жаль, загинули, не поранені, ждали евакуації. Тому після того ми вирішили, що в нас має бути одна чергова машина підготовлена на ось такі дії. Коли ми вже таку машину підготовували, то ми подумали, чому вона буде стояти просто в гаражі, поїдемо і будемо працювати на ній, робити якусь роботу. Поїхали в Бахмут, це якраз був період, коли були, точилися запеклі бої в Северодонецьку і наші, наші хлопці відступали до Лисичанська. Нам сказали, що хлопці, ви беріть, навіть, їдьте звідси, бо вас тут вб'є, завалить. Ми навіть не знаємо, ну, ви ні до кого не прикомендовані, ніхто за вас не знає. Те, що ви хочете допомогти, це дуже добре, але дуже би не хотілося вас тут загубити. Тому, каже, ми переносимо зону евакуаційну на Дружківку, каже, через ну, тиждень. Тоді вдалося попрацювати трошки з пораненими. Десь забирали на Бахмут, підвозили десь з Бахмута на Дружківку. Бувало, одну людину забирали, бувало, що машина повна була під зав'язку. В основному давали не тяжких поранених, так як з тяжкими пораненими має бути медсестра, а ми як волонтери просто по власній ініціативі не маємо довженого медицинської освіти. В якийсь момент приїхали в Бахмут в лікарню забрати пацанів і там натикнулися на двох танкістів. Їм прилетів, я не пам'ятаю, вони казали якийсь снаряд, що повезло, що були люки відкриті, їх повністю викинуло з люку після попадання снаряду. І в хлопців ну реально на вигляд 100% опіків. Були, були, були, Дружки в кинули бомбу і таке відчуття було, коли я сидів всередині. Що я зараз вийду, ми жили в госпіталі, що я зараз вийду з госпіталя і там взагалі вижжене поле, буде, що там нічого взагалі немає. Ти трохи і по полях поїздили, і кажу, кілометражі добре накрутили до Дніпра і назад, тобто в день ми приїжджали по 500, по 550 кілометрів. Так, як машина не нова, машина 2003 року, то трохи її було важкувато. І вона нас. Ну, вона в нас і перший раз розсипалася, але вона так. «Ще кубки трималися, а другий раз в неї вже колеса зійшли двоє, Солярка закінчується, машина розлазиться. І так і ми вже на цих е, похилившихся колесах з, з швидкістю 70 км в час єлі-єлі до Шкандибали, до Хмельницького. От машина вже місяць стоїть, там, як можна побачити, вже розсипалося з ходовою і все». Да, то замовляємо, робимо, і напевно вже наступний, наступний напрямок будемо брати Херсонський.